У квартирі пана Володимира по стінах тече вода. Чоловік – житель багатоповерхівки по вулиці Товариській, що у Дніпровському районі Запоріжжя. Каже, у будинку протікає труба, яка відводить дощову воду з даху. Через це вона затікає у квартири жителів дев'ятого поверху. В коридорі тече, угол тече, ось, ось на кладовці тече. Ось за словами жительки будинку Али Коваленко, після дощу на сходинковому майданчику дев'ятого поверху утворюються калюжі. Як перший дощ, Як перший дощ, все. У нас тут під переселою треба ходити. Двері в тамбурі не відчиняються, не зачиняються, адже набухли. За словами Володимира, труба протікає вже декілька років. Щодо цієї проблеми звертався до керуючої компанії «Місто для людей», яка обслуговує будинок. Її майстри, каже Володимир, впродовж минулого року і цьогоріч у січні тричі ремонтували іншу ділянку труби, яка відводить дощову воду, а цю взагалі не чіпали. Тієї ділянки труби, яка натекла. навіщо вони її міняли? Тече ось ця ділянка труби, яка знаходиться на горищі. Вони міняли ось цю трубу, яка взагалі не тече. Після їх ремонту в липках вона текла вже два чи три рази. Нічого не, змі... не змінюється, як текло, так і тече. Прес-секретарка керуючої компанії «Місто для людей» Валерія Ситник розповіла, обстежили будинок разом з представниками департаменту з управління житлово-комунальним господарством міської ради 30 березня. і За виставками цього обстеження протікання відбувається саме через примикання. Зокрема, примикання до машинного приміщення, а не через трубу водовідведення. Відповідні висотні роботи Вони заплановані керуючою компанією до виконання до кінця квітня. Дар'я Пасічник, Олена Пода, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.